זאת נראית בעיה מעניינת. נתול מצולה זה נראה מחומש בעל 5 צלעות, מחומש לא משוכלל, הצלעות לא שוות בגודלן, ואפשר גם לראות שהן נמשכות ויוצרות זוויות חיצוניות למחומש. אנחנו צריכים למצוא מהו סכום הזוויות, החיצוניות האלה. זה קצת מפחיד, אין לנו נתונים בכלל, שום אינפורמציה, אין גודל של זווית כלשהי, כלום. מה אפשר לעשות? בואו נחשוב ונלך צעד צעד בהסתמך על מה שאנחנו כן יודעים. ובכן, יש לנו את הפנימיות האלה. אחת מהן צמודה לזווית פנימית במחומש. אם נצליח לבטא במונחים של הזוויות הפנימיות, אולי נוכל לכתוב את הבעיה בצורה פטירה יותר. אז בואו נכתוב את, הזווית, את הזוויות הפנימיות כאן. נאמר שיש לנו, הגענו הדעות E. אם כך לזו נקרא F, לזו... G, לזו נקרא H, לאחת שכאן I, ולזו J. והסכום של הזוויות הפנימיות, במקום A נכתוב 180 פחות G, כי A ו-G הם צמודות, לכן A שווה ל-180 פחות G, ועוד B, אך את B נכתוב במונחי הזווית הפנימית, שהיא 180 פחות age, שוב, כי אלו אין זוויות סמודות, בצבע חדש, כך שזאת יהיה 180 פחות age, ונוכל לעשות זאת לגבי כל אחת, את c נכתוב כ180 פחות i, את d, dt יהיה 180 פחות j, ועוד 180 פחות j, ואחרון חביב, E, נגמרו לי הצבעים את i e נכתוב כ-180 פחות f ועוד 180 פחות f מה שנקבל אם נחבר עכשיו את הכל יש לנו 180 כפול 5 כל זה שווה ל-180 כפול 5 שהם 900 ועכשיו פחות g פחות h פחות i j פחות f נכתוב זה כ כמינוס אני אשתמש באותם צבעים נוצאתי את השלילים מחוץ לסוגריים. ויש לנו G ועוד H, זה לא הצבע. הנה, G ועוד H ועוד I ועוד J ועוד F. והסיבה שבגללה עשיתי זאת היא שעכשיו יש ביטוי שמשתמש בזוויות הפנימיות. בסכום הזוויות הפנימיות. קיבלנו 900 פחות כל העסק הזה. העסק הזה שהוא סכום הזוויות הפנימיות. זהו סכום הזוויות הפנימיות. נראה שקצת התקדמנו, כי, כי עכשיו אנחנו יכולים למצוא את סכום הזוויות הפנימיות. ולשם כך, הראה לכם טריק קטן. מה שכדאי לעשות זה לחלק את המצולה הזה את חלקו הפנימי לשלושה משולשים. אפשר לעשות זאת במספר אופנים. אנחנו נחלק כך כולם יצאו מהקודקוד הזה כאן. הנה חילקתי, אסמן בצבע ניטרלי. אסמן בלבן, הנה משולש אחד. והנה משולש נוסף כאן. הנה חילקתי לשלושה משולשים סמוכים. הסיבה שעשיתי זאת זה טוב, למה מסתכמות זוויות במשולש. וכדי להשתמש בזה, נבטא עכשיו את הזוויות האלה כסכום של זוויות בתוך משולש. כסכום זוויות משולש הוא 180 מעלות. אם כך G זווית אחת בתוך המשולש. זווית F היא שתי זוויות, בשני לכן נחלה קד F לשדר זווית. נחלה קד F לא. אנחנו כבר עד נרץ. עוד לא ידנו ב K. נאמר ש F هي K ו A L. هي שווה לסכום הזווית האמוכות האלה. אז F שווה ל K ו L. וכאח חילקנו אותה. בין המשולשים. וכך נעשה גם עם J. גם J היא כל זה. נחלק אותה ל... הגענו ל-L. אז נחלק אותה... J ל-M ועוד N. והאחרון נחלק את H. שהיא כל זה. נחלק את H ל-O ועוד P. Q. אם זו Q, זו P וזו O, ושוב אני רוצה לחלק את הזוויות הפנימיות אם הן לא כבר זוויות של משולש. אני אחלק אותם שיהיו זוויות של המשולשים האלה. לכן H הפכה O ועוד P ועוד Q. ולמה זה טוב? כי עכשיו נוכל לכתוב את סכום הזוויות הפנימיות האלה כסכום הזוויות שיוצרות את המשולשים. ונוכל להשתמש בעובדה שעבור כל משולש סכום זוויותיו 180 מעלות. בואו נתחיל, הביטוי כאן הוא G, ו-G היא הזווית הזאת שלא החלפנו כלל, זה יישאר G. בעצם בואו נכתוב הכל, יש לנו 900, 900 פחות G, ועוד, במקום age נכתוב במקום h נכתוב o ועוד p ועוד q. ואז ועוד i, i נמצאת פה, ועוד i ועוד j. קצת התבלבלו לי הצבעים. בסגול, i בסגול, וj זה ביטוי שם. אם כך j הוא m n, n, נכתוב m ועוד n במקום j שכאן. ולבסוף יש לנו את f. וf כמו שראינו, שווה ל-K ועוד L. אם כך, שוב, פשוט כתבתי את זה כאן, את החלק הזה כאן בעזרת הזוויות האלה. עכשיו יקרה דבר מעניין מאוד. עכשיו, הסכומים האלה יהיו, אנחנו יודעים ש-G ועוד K ועוד O שווים 180 מעלות, אלה הן המשולש, הראשון הזה שכאן, של המשולש הזה. אז זווית G ועוד O ועוד K שוות 180 מעלות, נולי לעבור לצבע חדש. אנו רמזו לasher זה, רמזו לasher כאן. אנחנו יודעים שج ו Odds O ו Odds K הם 180 מעלות. אם נמחק את אל נוכל לכתוב במקומם 180, ונמשיך וنומר. רגע, בפרוש ניגמו לאתבעים. אנו רמזו לasher הם אנחנו יודעים שPi ו Odds L ו Odds M שווים ל 180 מעלות. אז Pi ו Odds L ו Odds M שווים 180 מעלות. נמחק את אל אנחנו יודעים שסכומם הוא 180 מעלות, ולבסוף, אנחנו כבר בישורת האחרונה, ידעו לנו שQ ועוד N ועוד I הם 180 מעלות. זה המשולש האחרון, Q ועוד N ועוד I, הם 180 מעלות. גם שלוש זוויות אלה מסתכמות ל-180 מעלות. אנחנו יודעים שסכום הזוויות הפנימיות של המחומש הבלתי משוכלל הזה, וזה נכון בעצם לגבי כל מחומה שהוא 180 ועוד 180 ועוד 180, הוא 540 מעלות, כל זה הוא 540 מעלות, ואם נרצה למצוא את סכום הזוויות החיצוניות, נחסיר 900 מ-540, 900 פחות 540 הם 360, והתשובה שלנו היא 360 מעלות, סיימנו!